اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ صورت البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آپ پچھلے لیکچرز میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو ہمارا ٹاپک اس حصے میں تھا کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں یعنی شریعت اور تزکے نفس اس نئی امت مسلمہ کا کیسے ہو بیک گراؤنڈ میں آپ نے پچھلے لیکچرز میں سن ہوگا کہ جب صورت البقرا اسٹارٹ ہوتی ہے تو پھر شروع میں تو ایک بیسک کہ یہ کتاب ہدایت یہ کیا ہے اس کا انٹروڈکشن ہے اور اس کے ساتھ پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان کس ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کس طرح سے انسانیت شروعی تھی اور پھر رسالت کا معاملہ کیسے ہو اس کے بعد پھر یہ فورٹی ٹو ون تھری کی جو آیات ہیں اس میں ایک قدیم امت مسلمہ جو پرانی تھی جو اہل کتاب بنی اسرائیل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے تو ان تک یہ میسج پہنچا دیا گیا کہ بھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آخری دعوت ہے کہ بھی یہ لوگ بہت سارے انحرفات میں چلے گئے تھے تو ان کی پوری تفصیل ان کی ہسٹری اس میں بتا دیا گیا تھا انہیں کہ بھائی اگر تم نیکی کرو گے تو اسی دنیا میں اجر اور برائی کرو گے تو اسی دنیا میں سزا قوم کی حیثیت سے یہ تمہارا قانون رہا ہے اور بائبل میں بھی آپ پڑھیں تو یہی اس میں تفصیل آپ کو نظر آئے گی تو اس میں پھر یہ بھی اس نئی امت مسلمہ کو یہ بھی بتا دیا کہ بھائی تم نے یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا تو یہ ہو جاؤ اس کے جو نیک لوگ تھے ایمان بھی لے اور جو باقی پھر بھی مجرم تھے تو وہ ویسے ہی اپنے گناہوں میں رہے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹو ون جو آیات ہیں اس میں نئی امت مسلمہ کی اپوائنٹمنٹ اور جو پرانی امت مسلمہ اس کی ایک ٹرمینیشن یہ کر دی گئی تھی تو یہ آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد اب وہ ٹاپک شروع ہو رہا جس میں آپ کچھ حصہ پڑھ چکے 163 ہنڈریڈ سکسٹی میں نئی امت مسلمہ کی ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ان کی شریعت جو کہ پالیسیز اینڈ پروسیجرز ہیں ان کی جاب ڈسکرپشن ہے انہیں کیا کرنا ہے یہ سب ہے اس میں سے آپ اب تک تو بہت تفصیل سے پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سائنسی ثبوت سے بتایا کہ ابھی ایمان کیا ہے اور کس ریزن سے ہے پھر جو کسی بھی نئی امت مسلمہ میں کسی بھی امت مسلمہ میں یہ ایک نئی نئی بدعت انہوں نے ایجاد کر لیتے ہوتے رہے ہیں نفسیاتی غلامی ان میں ان کے لیڈرز ان سے کرتے رہیں تو بھی ان سے آپ نے بچنا ہے پھر آپ کی پرسنالٹی کو کیسے ڈیولپمنٹ کرنا ہے اس کے بعد پھر قانون کے احکامات ہیں کہ جس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ روزہ آپ کا قصاص اور خون بہا کہ اگر کوئی قتل ہو جائے تو کیا کرنا ہے فراڈ اور کرپشن سے کیسے روکا گیا وسیعت اگر آپ فوت ہو رہے ہوں تو اس سے پہلے آپ یہ کر لینا چاہیے کہ کس کو کتنا اپنے دینا ہے آپ کی اپنی جتنی آپ کی بچت ہے اس میں اس کے بعد پھر عبادت کے احکامات میں یہ بہت تفصیل سے عمرہ اور حج کا مطالعہ کر چکے ہیں اور جہاد اور جہاد کے ساتھ بدعتوں سے بچنے کے طریقے بھی بیان کر دیے گئے تھے یہ سب ہے جو اب تک آپ پڑ چکے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے سوشل اسٹڈیز سے متعلق احکامات اب سوشل سٹڈیز کیا ہوتی ہیں کہ کس طرح سے لوگوں کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے یہ کوسچن ہے ہمارا اور اسی پہ اب یہ تفصیل سے اس کی سٹڈی اب ہم کرنے لگیں اس میں بہت تفصیل سے خدمت کا طریقہ کار کیسے سروسز کروانی ہیں ایک دوسرے سے اس کے بعد پھر فیملی کا جو قانون ہے کہ جس میں نکاح طلاق اور وفات کا قانون یہ تفصیل سے تو اس کا آج ہم سٹڈی کر رہے ہیں اب دیکھیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ امت مسلمہ کا اس یہ جو سوشل شریعت ہے اس کے احکامات بسم اللہ الرحمن الرحیم یس عن الخمر انلخمری قل فیہما اسم القویروں و منافف الناسی و ع محما اکبرمنفماں و یس علون کا معذا یونفقون قلف کدالی کا یوبی اللّہ تتفکرم یعنی اب یہ گناہ کے ذریعے غریبوں کی بارے میں کوسچن کیا گیا تھا تو اس میں ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے کہ وہ تم سے جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں اس لیے کہ یہ بھی ان کے ہاں غریبوں کی مدد کا ایک ذریعہ ہے جس کی بنیاد پر عرب جوا کر کے غریبوں سے گوشت دیتے تھے تو کہہ دیجیے کہ ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ غریب لوگوں کے لیے ان میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے ان فائدوں سے کہیں بڑھ کر ہے اور پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ تو واضح کیجیے کہ کیا خرچ کریں کہہ دیجیے کہ وہی جو ضرورت سے زیادہ ہے اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں غور کرتے رہو اصل سچویشن کیا تھی کہ یہ عربوں کے اندر ایک یہ ان کا ایک کلچر تھا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ بہت سارے جانور ذبح کر کے گوشت بنا لیتے اس کے بعد پھر وہ اکٹھے ہو کے بیٹھتے اور اس طرح تیروں کے ذریعے ایک جوا کھیلتے تھے اور اس کے ساتھ پھر بیچ میں شراب بھی ہوتا تھا وہ بھی پیتے ہوتے تھے اور اس میں پھر جو بھی جیت لیتا تو وہ پھر کیا کرتا کہ ان غریبوں کو وہی جس میں یہ ڈیوائڈ کر رہے تھے اپنے گوشت کو تو یہ سب غریبوں کو دیتے تھے تب یہ سوال آیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کا تو یہ حکم ہے کہ بھی شراب اور جوا یہ حرام ہے تو پھر اس سے یہ جو لوگوں کا فائدہ کیسے ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اس میں یہ جوا اور شراب جو ہے اس میں ٹھیک ہے ان کو تھوڑا سا فائدہ مل جاتا ہے لوگوں کو لیکن زیادہ نقصان تمہارا ہے اس لیے یہ نہ کرو بلکہ جو تمہارے پاس جتنی بچت بھی ہو اس میں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بھائیوں بہنوں کو کہ جو جن کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ان کی ہیلپ کریں تو یہ ہمیں بتا دیا گیا طریقہ کہ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اس کے بعد پھر یہ بھی آیا کہ یتیموں کی مدد کیسے کریں اب یہ بھی کوشچن تھا کہ انہی کو یتیموں کو بھی یہی اس طرح کا بینیفٹس دے دیتے تھے تو اب یہ بھی فرمایا کہ فت دنیا والا آخر تھی یس القن یتامہ کل اسلح اللہ من المسلحی اب یہ دیکھیے کہ اس میں اب اس میں یہ پھر ارشاد ہوئے اور وہ تم سے پوچھتے ہیں کہ جنگ ہوئی اور لوگ مارے گئے تو ان کی یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا کہہ دیجئے کہ جس میں ان کے بہبود ہو وہی بہتر ہے اور اگر تم ان کی ماؤں سے نکاح کر کے انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ کون بگاڑنے والا ہے اور کون اصلاح کرنے والا اور اگر اللہ چاہتا تو اس کی اجازت نہ دے کر تمہیں مشقت میں ڈال دیتا بے شک اللہ زبردست ہے وہ بڑی حکمت والا یعنی اس میں اب ایشو کیا تھا یہاں پہ کہ اب چونکہ جہاد کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں اسی صورت البکرا میں تو یہ ایک سوال آیا کہ جی اب اس میں ظاہر ہے کچھ شہید ہوں گے تو ان کی یتیموں کا کیا کریں تو فرمایا کہ بھی اس کے ساتھ جو بہبود جس کے لیے جو بینیفٹ جس طرح ہو سکے ان بچوں کو آپ نے کرنا اور یہ بھی اجازت دے دی کہ بھی آپ ان کی ماؤں سے نکاح کر لیں شادی کر لیں اور اس سے پھر یہ آسانی ہو جائے گی کہ آپ ان بچوں کی خدمت کر سکیں گے. تو دیکھیے کہ آج بھی یہ ویلڈ ہے کہ اگر کسی وجہ سے کوئی صاحب جو ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے تو ان کے بچوں کی خدمت جو بھی ہمارے قریب ہوں رشتہ داروں ہمارے پڑوسی ہوں ہمارے کولیگز ہوں تو ان کے بچوں کی جو پاسبلٹی ہمارے بس میں ہوں وہ خدمت کریں اور اگر اس کی ضرورت پڑے تو یہ بھی جائز ہے ہمارے لیے کہ اس کی جو خاتون ہوں گی بیوہ خاتون ان سے شادی کرنے تاکہ ان کی خدمت بھی ہو جائے اور بچے بھی ہو جائیں اور اگر انہیں ضرورت ہے اور نہیں ہے تو نہ صحیح لیکن یہ ہے کہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم نے یتیموں کی خدمت کرنی ہے اب نکاح سے متعلق کچھ قانون یہاں پہ ارشاد ہوا ولا تن کے حلمشرکاتی حتٰ ولا امتن ممن تن خیرمن مشرقاتیوں ولا جبت کم ولا تن کے حل مشرقین حتہ ولا يَدْعُونَ إِلَى مشرقی وَاللَّهُ آ إِلَى کا وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ویاتی آيَاتِهِ یہ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور یتیموں کے بہبود کے مقصد سے مشرق عورتوں سے نگہ نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لیا. اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان لانڈی کسی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو اور اپنی عورتیں بھی مشرقوں کے نگاہ میں نہ دینا جب تک کہ وہ ایمان نہ لیں اور یاد رکھو کہ ایک مسلمان غلام کسی مشرک شریف زادے سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو یہ مشرک لوگ تمہیں دوزق کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی توفیق سے جنت اور مغفرت کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کرے تو اب یہ بھی بتا دیا گیا کہ دیکھیے کہ یہ ایسی خاتون یا ایسے مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہیں کہ جو شرک کو اپنا دین اختیار کر چکا ہو اس کے ساتھ ہمیں اجازت نہیں ہے چاہے یہ یتیم کی خدمت کرنی ہو چاہے کوئی اور وجہ بھی ہو تو فرمایا کہ بھی ایسی خاتون جب تک ایمان نہ لے تب تک آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے اور خواتین کو بھی حکم دیا کہ بھی آپ کو کسی مشرک مرد سے بھی نکاح آپ کے لیے جائز نہیں اچھا آپ کہیں گے یہ کیوں ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتا دی کہ یہی مشرک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرک تھے انہوں نے شرک کو اپنا دین سمجھ لیا ہوا تھا اور اپنے اپنے جو بھی دیوتا تھے انہی کی عبادت کرتے تھے تو اگر ان سے نکاح کر لیں تو وہ پھر موٹیویٹ کریں گے اپنی شوہر کو یا اپنی بیوی کو وہ یہ کرتے اور اپنے نئے بچوں کو بھی کہ چلو بھی ان کو شرک کی طرف وہ آئیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ تو پھر جہنم کی طرف یہ اس کے بلاتے ہیں تو اس طرف نہ جائیے گا اور صرف اہل ایمان کے لیے اب اس زمانے میں جب یہ غلامی ہوتی تھی تو اس میں ایسی خواتین جو لونڈی یا غلام مرد ہوتے تھے فرمایا کہ بھی آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے بالکل کہ وہ زیادہ بہتر ہے مشرقین کی نسبت تو یہ ان بچاروں کا کوئی سٹیٹس نہیں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اب یہ ایک راستہ بھی بنایا تاکہ ان لونڈیوں سے اور غلاموں سے شادیاں ہوں تاکہ وہ سیٹل ہو سکے اور ان کی آزادی ہو اس میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو پھر آپ اس میری سلیوری سے متعلق بکس آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہسٹری میں کس طرح سے غلامی کو ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا اور بڑے عرصے تک یہ بند رہا پھر اس کے بعد مسلمانوں نے یہ کیا کہ یہ اس حکم کے خلاف عمل کرنا كیا اور پھر غلام انہوں نے ایجاد کرنے شروع کر دیے تھے تو یہ ان کا گناہ تھا تو یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں اس میں اس کے بعد یہ بھی ایک حکم ارشاد ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حِرْصٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حِرْثَكُمْ تم فقدم انف سکم متقلّا وََ النکم ملاقوہ و بشر اور نکاح کا ذکر ہوتا ہے تو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھی خواتین کی جو ایک پیریڈ حیض کا کیا حکم ہے تو کہہ دیجئے کہ یہ ایک طرح کی نجاست ہے چنانچہ ایک پیریڈ کی حالت میں خواتین سے اس تعلق سے الگ رہی ہے اور جب تک وہ خون سے پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ ہو جائیے پھر جب وہ نہا کر پاکیزگی حاصل کر لیں تو ان سے ازدواجی تعلقات سے ملاقات کر لیجئے جہاں سے اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور ان کی جو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں تمہاری یہ خواتین تمہارے لیے کھیتی ہیں لہذا تم اپنی اس ازدواجی تعلق کی کھیتی میں جس طرح آسانی اور احتیاط سے چاہو آؤ آو اور اس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت دونوں میں اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن لازماً اسے ملنا ہے اور ایمان والوں کو اے پیغمبر اس ملاقات کے موقع پر فلاح اور سعادت کی خوشخبری سنا دیجئے تو یہ اب ازدواجی تعلق جو سیکس کا اس کے بارے میں یہ ایک اسپیشلی یہ پالیسی اینڈ پروسیجر اس کا بتا دیا گیا کہ جناب آپ میاں بیوی کا جب یہ ازدواجی تعلق آپ نے کرنا ہے تو کریں لیکن جب اگر خاتون کا یہ ایک پیریڈ چل رہا ہو تو عموماً خواتین کو مہینے میں ایک ہفتہ میکسیمم دس دن تک یہ چلتا ہے سلسلہ تو اس میں آپ ازدواجی تعلق نہ کریں باقی جو بھی تعلق ہے آپ کا رہے گا ہیزٹز رکھیں ملیں جلیں گپ شپ کریں محبت کریں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن بس ازدواجی تعلق نہیں کرنا اور یہ بتا دیا کہ ابھی یہ یاد رکھیے کہ یہ خواتین کا جو جسم ہے یہ آپ کے لیے کھیت کی طرح ہے یعنی اب کھیت کیا ہوتا ہے کہ اس کے لیے انسان پوری احتیاط کرتا ہے پوری اچھے طریقے سے اگر کوئی پرابلم آ رہی ہو تو اس کو بھی وہ روکتے ہیں اور اس کو ٹھیک کر نہیں کرتے تو ایک مثال کے طور پر نے دے دیا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کی اپنی ایک فیکٹری ہے تو اس کو اچھی طرح آپ نے چلانا ہے اس میں خراب نہیں کرنی چیزوں کو تو ازدواجی تعلق میں ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا کہ جس سے آپ کچھ ایسی حرکت کریں کہ جس سے کچھ ایک دوسرے پہ بیماریاں پیدا ہوں تو اس سے بچنا تو یہ احکامات ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں غور کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ اگلے لیکچرز میں ہم تفصیل سے میاں بیوی کے ساتھ اگر علیحدگی ہو جائے تو اس کے کیا احکامات ہوں گے یہ ہم اگلے لیکچر میں سٹڈی کریں گے یہ بیسک سیکس کا ایک بنیادی حکم یہی ہے کہ ہم نے پیریئڈ میں اس دواج تعلق نہیں کرنا جب آپ شادی شدہ ہو اور شادی شدہ نہ ہو تو بالکل ہی کچھ نہیں کرنا تو یہ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے بڑا گناہ ہے تو جزاک اللہ خیر و حسن الجزا